نحمده ونسلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وزكريا إذ نادى ربه ربه لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجة انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين صدق الله العظيم محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں آپ سب کو الزوہا ٹی وی کے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں سید مدثر شاہ شیرازی اج اپ حضرات کے سامنے بہت اہم گفتگو کرنی ہے بہت سارے لوگ جس کے بارے میں پریشان رہتے ہیں وہ ہے اولاد جس کے اولاد نہیں ہے وہ اولاد کے بارے میں بہت پریشان رہتا ہے یقیناً پریشان بھی ہونا چاہیے انبیاء علیہم السلام نے اللہ سے اولاد کی تمنا کی اولاد مانگی اللہ سب بے اولادوں کو نیک سال اولاد عطا فرمائے تو آپ حضرات کے سامنے جو میں نے قرآن مجید کی آیت مقدس تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے ایک پیغمبر کا واقعہ ذکر فرما رہے ہیں فرمایا وزکری اس نادا ربہ رب ہو ربلا ذرنی فرد خیر الوارثی کہ حضرت ذکریٰ علیہ السلام نے اللہ کو جب پکارا حضرت ذکریٰ علیہ السلام بہت عرصے سے اولاد ان کی نہیں تھی اور اللہ سے تمنائیں اور دعائیں کرتے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی اولاد عطا فرمائی تو اولاد یقیناً بہت بڑی نعمت ہے جب کہ اولاد صالحہ ہو اولاد صالحہ انسان کو اللہ سے طلب کرنی چاہیے مانگنی چاہیے تو اللہ کے برگزیدہ پیغمبر علیہ السلام عظر ذکری علیہ السلام بھی اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں فست جب ال وہ زکری ارداد رب جب زکریہ علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا رب لا ترنی فردوں انت خیر الواری سین کیا دعا فرمائی لاتدر اے میرے رب مجھے مت چھوڑیے گا فردن اکیلا وہ انت خیر الواری سین بہترین وارث ہیں اللہ مجھے دنیا میں اکیلا مت چھوڑیے گا آپ بہترین وارث ہیں تو اللہ تبارک مطالعہ کیا فرماتے ہیں فست جب ہم نے ان کی اس دعا کو قبول کیا وہ بنا لہو ہم نے ان کو یا عطا کیا اولاد بھی کون سی عطا کی پیغمبر وہ اسلحہ نہ ان کی زوجہ کو ہم نے ٹھیک کر دیا خیراتا راحبا وہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے والے تھے اور ہمیں بڑی رغبت کے ساتھ بڑی چاہت کے ساتھ پکارتے تھے وہ کان لنا خواش اور وہ ہم سے ہمارے بارے میں ڈرنے والے تھے تو بڑی عجیب اور بڑی پر اثر دعا ہے بہت سارے لوگ اولاد کے بارے میں پریشان ہیں ابھی تک اللہ پاک نے ان کو اولاد نہیں عطا فرمائی تو ان کے لیے یہ ایک بہت عظیم تحفہ میں آج آپ حضرت کے سامنے پیش کرنے والا ہوں کہ اس دعا کا اہتمام کریں دعا کہاں سے شروع کرنی ہے ربی لاتی فردم و انتخیر یقیناً یہ مجرب دعا ہے اس دعا کا تمام ساتھی جو بھی بے اولاد ہیں اس کا اہتمام کریں کس انداز میں پڑھنی ہے چلتے پھرنے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھتے رہیے اسے کسرت کے ساتھ پڑھیے لیکن خاص طور پر چالیس دن تک نوافل کے اندر آپ نے پڑھنی ہے نوافل میں چالیس مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے یا اکتالیس مرتبہ آپ پڑھ لیں چالیس دن تک آپ نے پڑھنی ہے یہ دعا اور نوافل میں اکتالیس مرتبہ پڑھنی ہے نوافل میں آپ نے سجدے کے مقام پہ جا کر کسی بھی سجدے میں چاہے پہلی رکت کے ہوں چاہے دوسری رکت کے ہوں دو رکعت نفل پڑھنے ہیں اس میں آپ نے اکتالیس مرتبہ پڑھنی ہے ربی لا تذرنی دوں و انت خیر سین آپ کو اپنی سکرین پہ یہ دعا نظر بھی آ رہی ہوگی ربی لا تذرنی دوں و انت خیر الوار سین اس کا ترجمہ ہے کہ اے میرے رب لا تذرنی فردا مجھے اکیلا مت چھوڑیے وہ آپ تو بہترین وارث ہیں تو اس کو اکتالیس مرتبہ آپ سدے میں پڑھیے اور دو رکعت نفل کی نیت سے آپ سرات الحاجت کے نفل پڑھیے اکتالیس چالیس دن تک یہ عمل کیجیے اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو اللہ تبارک و تعالی ضرور بے ضرور اپنے فضل اور اپنے کرم سے آپ کو نیک سالے اولاد عطا فرمائیں گے تو یہ ایک بہت عظیم تحفہ میں آپ کو دے رہا ہوں تو آپ ضرور اس کو جو ہے اس عمل کو کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو خوشیاں نصیب فرمائے اور خیریں اور برکتیں نصیب فرمائے و آخر داوانہ ان الحمد رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ